Bu gün səhər saatlarında Bakıya yağan güclü yağış, şəhər nəqliyyat sistemini və bütün infrastrukturu ifliz edir. Şəhər sakinləri və avtomobillər Bakı küçələri ilə hərəkət edən zaman ciddi problemlərlə üzləşiblər. Aba, səhər keçirəyə olun. Üzmürəm. Ya, HÖTƏQDAN VAR V thumbnails Ərerman band Yo görsen mi ze ile gazı bıraksın da ha